Voit keskeyttää hetkeksi sen, mitä oit juuri tekemässä ja ottaa mukavan, ryhdikkään asennon. Voit sulkea sijymät tai luoda katseen alaspäin. Hengitä nenän kautta syvään sisään ja ulos ja jatka hengittämistä omaan tahtiin. Pysähdy huomaamaan, mitä kehossasi tuntuu tällä hetkellä. Mioesia tuntemuksia huomaat, esimerkiksi jalkapohjissa tai kämmenissä. Huomaa myös, mitä mielessä liikkuu. Huomaatko jonkin tunteen tai ajatuksia? Haluan tehdä jotakin tai toimia tietyllä tavalla? Siirrä sitten huomio itsesi ulkopuolelle ja kuuntele ääniä ympäriösi. Mitä ääniä kuulet? Mikä on kaikista pienin ääni, jonka erotat? Tuu huomiosi lopuksi takaisin hengitykseen. Voit avata sijymät. Ehkä valita. Mitä olisi tärkeintä tehdä seuraavaksi ja päättää harjoituksen?